Bună! Bună, dragile mele! Wow, ce multe sunteți! Hey, Andreea, Bubu, Claudia, Iuliana, Ana. Vă place bradul meu? Și globurile din tavan? Bună, bună! Mă bucur că sunteți aici. Facem un live scurt cu Q&A. Trebuie să-mi adresați întrebări despre manicură. Ce face micuța Beatrice? Beatrice este puțin răcită. Tocmai acum am scris un mesaj doamnei doctor pediatru să o întreb ce să facem cu la ei. Uh. Ce mai uh, scrisese? Și tu ești foarte frumoasă. Mulțumesc, mulțumesc, Andreea. Haideți să începeți. Scrieți întrebări despre unghii tehnice, dacă aveți. Mulțumesc. Am postat aseară un tutorial pe canalul ei de YouTube, cum am pădubit Bradul la casă. Uh, Noi trei. Puteți să-l vizionați dacă doriți, dacă vă face plăcere. Canalul ei se numește Baby Dascalu Beatrice. Așadar, <laughs> alături de noi. Încerc să văd comentariile. Mulțumim, mulțumim. Sper să ne facem bine cât mai repede, că ți nu prea doarme noaptea. Ce recomanzi? ca sun? Nu-mi dau seama la ce Aha, am făcat să-l citesc. <laughs> la eștept săpoi. apoi. Ce tipsuri folosesc? Eu nu folosesc tipsuri și chiar vreau să fac un tutorial despre asta, dar cu ocazia aceasta răspund aici despre tipsuri. Eu nu lucrez cu tipsuri sau nu sunt de acord cu ele, deoarece tipsurile nici odată nu se vor potrivi cu unghia noastră naturală. Vor fi ba mai late, ba mai înguste și, plus de asta, nu vor avea. Uh, să-i spunem așa, curba C, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun, ele fiind plate, iar unghiuța noastră de cele mai multe ori fiind puțin mai ploștită, mai lățită, să zic așa. Plus lipiciuri cu care lipim tipsurile, faceți un test și turnați lipici pe o față de masă din mușama, dacă știți despre ce este vorba și vedeți ce se întâmplă. Uh, vă spun eu, face gaură în acea față de masă și inclusiv în uh, materialul din care este confecționată masa uh, va face și acolo o ușoară urmă. Dacă este vopsită se va mânca vopseaua. Dacă nu este vopsită, va va usca cumva lemnul acela din care e făcută masa. Ce-a pentru început? Iulia, ca, ca smir, ca, smir, ca smir, Ar fi fain numele tău dacă ar fi așa. Uh, nu știu la ce te referi în special, Iulia. Uh, mie îmi place să cred că nu ar trebui să cheltuiți mulți bani pe produse pentru început dacă ați ști ce produse să vă cumpărați. Asta e problema multor fete care vin la mine la cursul de bază și îmi spun eu am aia, am aia, am aia și eu le spun nu-ți trebuie aia, nu trebuie. Pe bune și am dat atâția bani pe ele. Da, ai dat atâția bani degeaba pentru că n-ai știut ce să cumperi, ai cumpărat mult, Prost și ieftin. Mai bine cumperi puțin, de calitate și scump. Uh, pentru ca, ca un răspuns la această întrebare, uh, există în cursurile mele de manicură online de pe Patreon, care, atenție, tocmai acum sunt la reducere. Uh, cursul de 10 dolari de Crăciun este la reducere 50%, adică costă 5 dolari acum. Iar cursul de întreținere în care vezi totul despre întreținere și doar videoclipuri cu întreținere, care costă 20 de dolari, acum este la reducere 50% și costă doar 10 la 10 dolari. Așadar, dacă dorești, intră rapid și achiziționează cursurile, pentru că doar luna aceasta este valabilă oferta, iar de achiziționat o poți achiziționa până vineri, până vineri 13 decembrie, la ora 23.59 se închid posibilitățile de achiziționare a acestor tipuri de cursuri. Accesul la ele este nelimitat, nu, se, nu, vă, nu vă scot din cursurile respective, chiar dacă ele se închid, deci nu vor, nu vor mai exista apoi. Dar tot ce am postat deja în acele cursuri, aveți deja acces în ele. Dacă vreți să continuați apoi cu ele, puteți să vă scrieți în alte niveluri după aceea. Uh, vă las un, uh, un comentariu, o să văd dacă pot să scriu și eu, dar eu nu pot să scriu. Nu pot să scriu comentariu. O să vă las un comentariu în descrierea acestui video după ce încheiem live-ul sau îl puteți găsi pe Facebook-ul meu care se numește Dască lui Ionela Ana. Căutați-mă și îl găsiți în postări sau îl găsiți și aici. Uh, la momente sau în descrierea celor mai recente tutoriale sau în comentarii la cele mai recente tutoriale. Așadar, gata, am terminat, mi-am făcut reclamă. Cine dorește să se înscrie la cursurile de manicure online cu reducere de 50% doar acum, până vineri. Bun, hai să continuăm. Deci ce răma pentru început? Am răspuns la asta. Bună, ce părere ai despre acril, Ionita Lorena? Ionita Lorena nu am o părere foarte bună, pentru că eu cu asta am început să lucrez la începuturile mele și pot să spun că nu prea am reușit. Și atunci nu am o părere bună. Ca și... nu știu cum să zic... Este drăguț că nu, nu se usucă, adică îl poți modela cât vrei tu de mult, dar mie nu-mi place că... Nu, nu, nu, greșesc. Am... Asta e acril gelul. Sper că tu ai întrebat despre acril, acril, pudră acrilică. Uh, mie nu mi-a plăcut tocmai din cauza asta că se usca prea repede, scuze. Am crezut că despre acril gel m-ai întrebat. <coughs> Iulia, Kashmir, Kas, nu știu ce ai folosit tu la început pentru unghii? Uh, Iulia, exact ce spuneam, eu am început să lucrez în acest domeniu timp de una jumate fără niciun curs și am probat pe pielea mea diferite lucruri. Deci, nu e bine să-ți răspund această întrebare pentru că am cumpărat mult, prost și ieftin. Exact ce spuneam. Gelul de asensu proste bun? Nu-l cunosc. Nu-l cunosc. Nu pot să-ți răspund. Despre produsele b, Nu le cunosc. Nu lucrez cu așa ceva. Cel gelul recomand, am dat Recomand firmele. Deci, așa, firmele. Baf, nobles, Spectru lesente, mai recomand ca și prețuri mai acceptabile pentru început produsele de la Hollywood Nails, dar, care sunt de pe site-ul Cosmetic Nails, dacă nu mă înșel. La toate acestea găsiți reduceri, dar după ce, după ce se încheie tutorialul acesta, videoul mai bine spus, o să las linkurile cu reduceri și descrierea despre reduceri sub video și fixat în primul comentariu. Deci dacă doriți, intrați puțin mai târziu să vedeți cum puteți beneficia și de reduceri pe toate aceste site-uri ce eu le recomand. Așa, ce primer este bun cu acid sau fără sau care este diferența? Da, și asta este o întrebare foarte, foarte bună și mă bucur că ai scris-o. Recomand primerul fără acid pentru că nu agresează atât de mult placa unghială și pielea din jur, mai ales că pielea nu trebuie atinsă deloc cu primer. Uh, diferența este că unul are acid și unul nu are acid. Uh, atenție, ce este foarte important să știți despre primerul fără acid este că trebuie aplicat în cantitate foarte, foarte mică și doar pe placa unghială în cazul unei întrețineri, deci nu l aplicați și peste gel. El se usucă timp de un minut la aer, deci nu aplicați gelul imediat, trebuie să se usucă timp de un minut la aer și e foarte, foarte important. Nu știu dacă știți de undeva și nu scrie pe site-uri în momentul în care îl achiziționați, în secțiunea de scriere la produs, foarte important. În momentul în care scoțând, cum îi spune, mânerul pensulei sau pensula, când o scoateți din sticluță și se fac acei... Sursuri așa, vin de la sticluță în sus după pensulă, acel primer nu mai este bun. Deci când se întinde lipiciul, da? nu mai este bun, trebuie să-l aruncați. În funcție de cât de mult lăsați sticluța aceea deschisă, se evaporă substanța volatilă și nu mai este bun. Adică ce înseamnă substanță volatilă? Înseamnă că substanța care ajută primerul să se usuce se elimină prin aer. Și de această, din această cauză nu mai este bun primerul. Așadar, foarte, foarte mare atenție. Multe dintre voi nu știți de ce nu vă rezistă unghiile. Primerul este un, un produs foarte important în rezistența unghiilor. Primerul cu acid se folosește doar atunci când avem unghii care nu mai rezistă cu primerul fără acid. Sau când avem o clientă care știm că lucrează foarte mult într-un domeniu uh, gastronomic, să-i spun așa. Adică lucrează foarte mult cu grăsimi. da? Sau, nu știu e cosmeticiană și își ține mâinile foarte mult în creme uleioase sau nu știu cum să mă exprim altfel. Atunci folosim primerul cu acid. De asemenea și el tot pe placa unghială și nu trebuie atinsă pielea cu el pentru că usucă, arde tot ce atinge. Sper că ați înțeles cum stă treaba cu primerul. Iulia Cașmir, super, super! Deci am zis un nume fain. Așa... Bună, Ianela, Robert, să dacă n-am greșit. Bună, Robert. Gel Beiswan, nu știu ce vrei să spui acolo, Andreea Sofia, dacă îl recomand. Așa, printre. Dar decât și n-am mai bine Beiswan. Base găsiți pe, de fapt am spus că nu stau să vă zic acum, găsiți linkurile în descriere apoi cu, cu reducere. Da? Am niște coduri de reducere, probabil multe dintre voi sunteți noi aici și nu mă cunoașteți, nu știți ce linkuri folosesc eu, ce coduri folosesc eu ca și reducere. Așadar reveniți puțin mai târziu pe canalul meu, puteți să vă și abonați dacă vă face plăcere și reveniți mai târziu pe canalul meu să vedeți ce coduri folosesc eu pentru reducere. Diamond Nails, Andreea, bineînțeles că îl recomand, dar atenție, este unul care se scrie Diamond Nails și mai este altul care se scrie Diamond Nails. Eu îl recomand pe cel care se scrie Diamond Nails. Eu ne am scris sus. Ce mi-ai scris sus, Bubu? Că nu cred că am văzut. Mai scrie-mi odată. Dacă n-am citit, înseamnă că nu am văzut. Așa, Iulia cașmire mi s-a un mesaj, bună, am un finish de la Diamond Nails și tot pușcă pe unghia, îmi pot spune de ce? Mulțumesc! Uh, Valerica Cornean, sunt două tipuri de finish la orice firmă, la unele sunt chiar mai multe tipuri de finish. Uh, finish care are strat de dispersie se poate aplica doar pe produs cu strat de dispersie, iar finishul care nu are strat de dispersie... Se poate aplica și pe unul și pe celălalt. Cu siguranță, sau unele firme nu acceptă asta, ci se aplică cel fără pe produs fără și cel cu, dar pe produs cu. Ei, la Diamond Nails am și testat și eu și finish care scrie pe el Ultra Finish Gel. Dacă îl pui pe o semi permanentă care are strat de dispersie, nu vor trăi bine împreună, va crăpa. Pentru că ultra finish este finish fără strat de dispersie. Strat de dispersie fiind acel strat lipicios, care noi credem că nu s-a uscat unghiile, dar de fapt ele s-au uscat, dar are stratul acela lipicios care trebuie să-l ștergeți cu o dischetă sau cu un șervețel cu cleaner. Da. Deci, foarte multă lume îmi scrie întrebarea asta și îmi spune, Păi tu l-ai recomandat și nu e bun, uite m crăpat. Ba da, este bun, dar fiți atente când eu recomand ceva. Uitați-vă bine pe sticluță când eu vă arăt în filmulețe sticluța folosită de mine. Să vedeți, un singur cuvânt poate să difere și este gata diferența între produse. Eu recomand gel 2 în 1, Polish Base. Acela merge și pe strada de dispersie și pe fără strada de dispersie. Eu acela recomand. Nu cel fără strada de dispersie, adică Ultra Finish Gel. Eu Ultra Finish Gel folosesc doar și doar... Când fac unghii nude și le las doar nude. Adică după ce le-am terminat de plit le las așa. Ia plicul ultrafinit și gata. Asta înseamnă că nu mai am de degresat, am scăpat rapid. Am scăpat de un minut în care degresez. Da? Eu doar atunci îl folosesc. Sau îl folosesc atunci când fac unghii mirror. Doar cu acest top îmi reușește mie să-mi se facă mirror, oglindă, nu știu cum să zic. Bun... Uh, cu siguranță tu, Valerica Cornea, ai finish -ul ultra finish gel. De aceea scrapă. Șara, uh, Luca, salut! Ce putere recomandă pentru lampa LED? Minim 48W. Iulia Caşmir. Eu am o prietenă care pune un chic cu gel și a aplicat cel cu acid inversez. Nu știu ce ai vrut să scrii, Iulia, acolo. Chiar nu-mi dau seama. Și a aplicat ca cel cu acid inversez. Nu știu ce ai vrut să zici. Chiar nu. Investesc? Unghiile. Nici aici nu știu ce ai să scrii. Robert, sunt fată, mari mă cheamă vine, Marie? super. Așa, Andreea, mulțumesc de la tine. Am învățat foarte multe Diamond Nails, nu găsesc în UK. Andreea Sofia scrie pe Google diamondnails.eu și vei găsi. Deci livrează, dacă scrii pe eu.eu, .eu, livrează și în străinătate. Ideea este că acolo nu mai funcționează codul de reducere pentru că nu am nicio legătură cu cei din Europa. Așa, Valerica Cornea, mulțumesc! Cred că te-am lămurit dacă ai scris mulțumesc. Chiar vreau să știu ce, ce tip de finish ai să-mi scrii. Așa, Claudia Claula, cu Semi, ca și bază pot folosi de la Diamond Nails, baza cu fibro de sticlă și vitamina E. A, Claudia, da, poți să o folosești, dar fii atentă, îți recomand să le folosești Polish Base 2 1 gel Polish Base 2 1 pentru că e bun și ca bază și ca finish. De aia este 2 în 1. Și eu, eu ce-l recomand? Din ce cauză? Din cauză că este foarte lichid și intră foarte, foarte bine în striațiile acelea minuscule lăsate de pila de carton cu care mătuim unghiile. Da? Și atunci dă o aderență mult mai bună. Așa, Valerica Cornea, da. Deci cred că ai folosit, că tu ai achiziționat finish -ul Ultra Finish Gel. Achiziționați-l pe celălalt, despre care eu tot vorbesc. Iulia, ce e nervantă e ta statura? Măuă, de n-am că vrei să scrii ce e nervantă e asta. Știu că vorbesc repede, dar în ideea să pot să răspund la cât mai multe întrebări și să nu stau nici chiar foarte mult aici cu voi, pentru că am și multe alte treburi. Da, Valerica, Ultra gel, super. Deci, uh, schimbă-l. Nu l ruca, ți-am zis și la ce este bun, dar schimbă-l. Cumpără-ți uh, Polish Base 21 Deni, hei, drăguță, te pup, săptămâna aceasta urmează să folosesc clipiciurile de la tine, sunt superbe te pupăcesc. Acelea cuștigate la un concurs, nu mai știu care și ce legături, adică de când, ca ce subiect am organizat acel curs, dar știu că am trimis cuiva niște clipiciuri. Deci mă bucur, folosește-le uh, cu plăcere, să zic așa, și sper să-ți reușească manicurile în care le vei folosi. Claudia, mulțumesc, pupici, vă pup și eu, nu mai sunt întrebări, deși vă sunteți aici foarte mult. a crescut numărul vostru, la început ați fost doar 30, acum sunteți 40 și ceva. Mă bucur pentru asta, ți-am trimis de patru ori și m-ai evitat. Bubu, crede-mă, nu te-am evitat, dar uite, nu l-am văzut. Nu mi-apare și le iau în rând, nu știu dacă vă observați, dar vin cu mâna spre telefon și uh, le iau în rând și nu, nu mi le a apărut, îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Încerc să ți-l copiez, eu așa fac, mai pățesc și eu când mă uit la live-uri la altcineva. Și dacă scriu un comentariu și știu că e lung, mi-l copiez și îl tot dau paste, paste, paste. Dacă mi se întâmplă asta, să nu mi-l vadă nicicum, decât să mă enervez când nu mi-l vede, îi dau paste. Așa, uh, Marie, top coat pentru a-și mi merge și la gel? Da, da dacă îl dacă folosești pe ăsta care ți-am spus eu, sau topul care are stradă de dispersie. Uh, nu, nu, nu, nu, nu, Marie, nu, nu scuze, am găsit ceva. Uh, gel 2-in-1 Polish Base de la Diamond este și bază și finish. De asta este 2-in-1, că este și bază și finish. Și de aceea îl poți folosi. Nu pentru că e top coat, Deci, atenție, nu top coat-ul folosiți ca bază, ci baza sau cum să spun? El fiind 2-in-1, de asta se numește 2-in-1, e Și bază și finish. Ai înțeles acum ce am vrut să spun? Uh, Valerica, la ce aș putea folosi? Am spus mai înainte, am spus pe video. Poți să-l revezi? Te rog, revezi-l și o să-l înțelegi atunci. Uh, Robert, acum ți-am răspuns, Mari. Uh, Deni, da, a fost atunci când am spus pe live că de la tine am învățat mai mult decât am învățat la curs, de 100 de ori mai multe decât ceea ce am învățat la curs și încă învăț. Ah, cred că era uh, comentariul la lung și frumos, cred că acum știu, da, nu era la un uh, giveaway. Iulia, ai un prieten care pune unghii cu gel și a spus că primerul cu acid inversește unghia, e adevărat? Uh, nu, nu, Iulia. Uh, Spune-i prietenii tale că se inversește unghia pe dedesubt dacă între unghie și gel intră aer. Iar acea clientă nu vine la întreținere atunci când a intrat aer și în timp ce ea contact cu umiditatea. Clar, unghiile nu se usucă dacă au aer, da? pentru că nu pot, nu-i... Nu nu intră aer acolo ca să se și usuce sau se usucă, dar după foarte multe ore. Și stând acolo foarte mult timp umede, din această cauză se provoacă mucegaiul. Și mucegaiul neeliminat la timp și, mă rog, neeliminat, necurățat, se provoacă apoi acea zonă verde. Pentru că intră deja în patul unghial. Alina, gelul de la Enzpro este bun ca pentru ca pentru începătoare. Um, Alina, nu-l cunosc. Nu știu, nu știu dar nici măcar n-am intrat niciodată să caut aceste geluri ENS Pro sau Ulinez Boutique sau Senso Pro, nici nu mai știu cum se numesc. Eu am impresia că aceste geluri sunt ceva ieftinele și din cauza aceasta nu le cunosc, pentru că eu nu prea lucrez cu produse ieftine, sincer vă spun. Cele mai ieftine produse ale mele sunt ceva de la Base One sau chestii, sclipiciuri, paiete etc, de, la, de pe unghiifalseangro.ro Eu nu prea lucrez cu lucruri ieftine. Manicurile la mine costă mult. Eu am încercat să ajung la un nivel mare în care o manicură costă mult la mine și prefer să lucrez puțin și uh, scump ca să fiu și mai mult acasă cu fetița mea și să pot să postez pe YouTube și cursurile online pe Patreon și să pot să fac și cursuri în salon, să țin și din această cauze eu lucrez cu produse scumpe, ca să am garantată calitatea. Așa că nu vă pot răspunde la întrebările astea cu sens, pro, cu enz pro, cu sina, când, sau ce mai sunt, nu mai știu ce mai geluri mai sunt din astea, mai este care nu le cunosc. Ionita Lorena, dacă nu te deranjează întrebarea meseria asta e de viitor, îmi place să fac un ghi și așa să-mi fac un viitor în acest domeniu. Nu poți da niște detalii despre experiența ta. Da, o să fac un video pe zilele următoare cu colega mea care, uh, apropo, deci atât de mult am încercat să evoluez încât am colegă în salon, da, nu mă deranjează deloc, toate clientele îi le trimit ei, abia aștept să nu mă mai sune pe mine nimeni și să-mi spună, hai te rog, ia-mă la o manicură, v-aș da, da și vouă dacă aș putea, uh, în ideea că eu nu mai fac față, pur și simplu nu mai fac față, nu mai am timp nici să mă piaptă, <lum> glumesc, nici să Mi să-mi curăț dinții, da. Uh, și din această cauză am colegă în salon. Și da, spuneam că o să fac un video cu ea, un fel de interviu, cum te simți ca o manicuristă începătoare și o să fac un fel de sfaturi pentru început, ce să faci la început de drum. Uh, și uh, Ionita Lorena, da, este o meserie de viitor, clar, clar, clar. Nu am ce să-ți mai răspund mai mult. Ce să-ți spun din experiența mea? șase ani în care am trecut prin nu știu câte mii de situații și de stări, dar niciuna în care am vrut să renunț. Niciuna. Niciodată n-am vrut să renunț. Niciodată n-am avut dorința să renunț. Chiar și acum, că doresc să trec chiar la nivelul următor, în care să nu mai fac manicuri clientelor, ci să țin doar cursuri și uh, YouTube și, nu știu, să călătoresc mult și să trec la un alt nivel de viață, la un alt stil de viață, în care să am mai multă grijă de mine, pentru că am lucrat foarte mulți uh, ani haotic, fără să mă alimentez sănătos și să dorm și să mă odihnesc. Uh, și nu vă recomand să faceți abuz de muncă, sincer, pentru câțiva bănuți. Uh, în ideea că la început clar fiecare mi-e ieftin și am lucrat foarte mult, în ideea că mi se părea foarte tare să câștigă atât de mulți bani într-o zi. Iar acum că lucrez o manicură atât de scump, aș prefera să o fac doar pe aia una și să plec. La, să plec acasă, să plec în parc cu fetița să plec de la salon, să nu mai lucrez uh, acum ar fi momentul să lucrez mult, nu? Firește ca să câștig cât mai mulți bani, dar nu invers, trebuia atunci să lucrez puțin, corect la banii care da, clar, puțin, 40 de lei 30-40 de lei, așa am început eu 30 de lei întreținerea, 40 construcția să nu mai spun manicura clasică 15 lei, e că da? Uh, acum Prețurile sunt foarte mari și mă rog, foarte mari. Nu știu, depinde de care de unde sunteți. La noi în investiția prețurile mele sunt aproape de limita maximă. Și asta vreau, să, să încerc să nu mai lucrez la cliente, dar totuși vreau să mai fac manichiuri. Vreau din tot sufletul, nu o să renunț. Ioana Hoble, cum să curăț cuticula dacă greșesc fără să rămână linii urâte? Ce linii? Ce linii, Ioana? Nu înțeleg ce linii. Nu știu de nicio linie. Când tai cuticula, unde rămân linii? Ștefania Costache. Se apasă pe pensulă să reziste oșa o să-mi permite mai mult timp? Nu, Ștefania? Nu. Uh, se apasă pe pensulă eventual atunci când aplici baza, ca să intre cât mai bine în acele striații create de pila de carton. Dar de altceva sau cu următoarele produse nu ai de ce să, să apeși pe pensulă. Iulia, ca multe mesaje șterse. <laughs> ce doamne faci ta statura ta? Uh, ce părere ai despre fetele care își pun unghii de când sunt mișce nu 1,12 sau 13 ani? A, ah, ai vrut să scrii, cred că 11, 12 sau 13 ani. Uh, am o perere foarte proastă, aș putea să spun, dacă e permis cuvântul proastă. Uh, pentru că unghiuțele lor încă nu sunt dezvoltate. Și uh, din această cauză nu recomand să-și să pună unghii tehnice uh, absolut deloc. Nu pentru că dăunează produsele, ci pentru că dăunează uh, pila, freza, uh, mătuirea unghiilor, practic, uh, lucrarea, stilizarea cuticulei cu freza. Am aprins lumina în salon, scuze, pentru că am observat că deja nu, mai, uh, mai, nu mă mai văd. Arăt puțin închisă. Oricum sunt eu închisă la tendar, dar nici chiar așa. Bun, așa, să vedem mai departe. Claudia, rubber base nude de la Buff e ok la manicură coașa semi și ca finish top coat tot de la Buff. Da, da, uh, Claudia. Sunt foarte ok aceste produse. Cred că am trecut prea în jos. A, așa. Iulia, așa cliente. Nu, nu, nu îmi dau seama. Scri frânturi și nu mi dau seama. Nu mai țin minte ce ai scris mai sus. Ioana Hoble, În momentul în care atingi cuticula, rămâne urme de culoare. Păi tu spuneai cântai cuticula, dacă mi-am test eu bine. Acum nu mai înțeleg ce mă întrebi. Nu știu ce vrei să zici. Nu știu, chiar nu-mi dau seama. Încerc să mă gândesc, dar nu-mi dau seama. Ionita Lorina, merită să-mi deschid firmă pentru salon. Sau mai bine aș lucra de acasă sau doar angajată. <sus> Să-ți răspund adevărul. Adevărul, în ghilimele, la cuvântul angajată mă refer. Depinde ce salari primești ca angajată. Dacă primești un salariu de minim 2000 de lei, da, merită. Pentru că tu n-ai stres cu produse, că s-a stricat aia, că trebuie plătit impozit, că trebuie plătit aia sau aia, da? dar este mult mai rentabil să-ți deschizi o firmă și să lucrezi într-un salon cu o chirie, iar cele necesare să ți le procuri tu, să ți le cumperi tu și tot ce câștigi să fie al tău. Este mult mai ok așa. Dar când am spus, dacă să zic adevărul despre angajată, în viitor, nu știu, peste 5, 10 ani, 20 de ani, cam asta îmi doresc, asta visez, să trăiesc din, din banii produși de angajatele mele în acest domeniu, dar ca angajatele mele să fie mulțumite clar, va trebui să le dau un salariu foarte motivant ca ele să fie mulțumite și să vrea să stea angajate la mine și nu să stea o lună și să plece și iar să angajezi una și iar să plece da? este un business foarte puternic pe acest domeniu dar trebuie să, să știm să-l să manageriem. Ștefania Costache cât de mult trebuie curățat gelul la întreținere când îmi dau seama că nu mai trebuie pilit Ștefania depinde ce faci Uh, pentru asta te-aș invita să te înscrii la cursurile mele uh, online de manicură pe Patreon la nivelul întreținere, care în mod normal este 20 de dolari pe lună, iar acum este ofertă până vine, 13, 13 decembrie, la ora 23.59 se închide oferta uh, și îl găsești la 50%, de, 50, de, 50 reducere, adică la 10 dolari, doar luna aceasta. Și poți să vezi tot ce e în spate, ai acces la el nelimitat. Uh, dar pentru luna, de, pe, până luna decembrie în uh, 31 decembrie se va închide nivelul adică nu voi, nu voi mai posta nimic în el și dacă dorești să vezi în continuare poți să te abonezi în continuare la cel cu 20 de dolari pe lună care tot asta presupune nu știu dacă mă înțelegeți așa, Claudia Clau ești the best, mulțumesc <laughs> bubu <laughs> Îți voi trimite pe Instagram că nu știu de ce, ce se întâmplă de nu vezi ce ți-am scris. Bă, te aștept. Sincer. Scrie, nu, nu, nu intenționez deloc să-ți ratez uh, comentariul, dar pur și simplu doar asta am văzut. Cât am citit. Uh, Facebook-ul meu și Instagram-ul meu se numesc Dasca lui Ionela Ana, așa că cine dorește cu drag, intrați în privat și când pot vă răspund. Așa, vis a -vis de cursurile mele online de manicură pe Patreon și cele de Crăciun. Toate modelele de Crăciun, adică 10 modele de Crăciun, puteți să vedeți dacă plătiți doar 5 dolari până vineri. Deci 5 dolari. Am văzut o grămadă de cursuri pe Facebook cu 100 de lei și vedeți 6 modele, 5 modele, 4 modele la unele firme sau persoane. 5 dolari. Cât costă 5 dolari? Nu știu. 5 dolari și puteți să vedeți 10 modele de Crăciun, unul de Revelion. <laughs> și dacă mă gândesc bine, poate să postez ceva și bonus. <laughs> Așa că până vineri, la ora 23.59, poți să te abonezi, draga mea, atât la nivelul Crăciun. Plus că dacă te abonezi la nivelul Crăciun, ai acces gratuit la nivelul diverse, unde sunt foarte multe tutoriale din mai încoace, gândește-te două pe lună. Două tutoriale pe lună, din mai încoace. Acolo poți să te abonezi uh, la cel cu 5 dolari Crăciun și ai acces la diverse. Dar dacă te abonezi atenție la întreținere, luna aceasta -ai la 10 dolari, redus din 20, și ai acces și la Crăciun și la diverse. Câte tut tutoriale. Iar în, uh, în cel cu întreținere, vezi ce produse să folosești, tot ce -ți trebuie să-ți achiziționezi. Și nu prostii, și nu lucruri care nu ai nevoie de ele, ci doar lucruri de care ai nevoie. Spune-mi că nu e tare. Bun, pe unde a rămas? Ioana Hoble, cum să curăț cuticula de oșesemi dacă o ating cu culoare înainte să o bag la lampă? Bine, mă, Ioana! Of, doamne, dar ceva ai scris tu mai sus și cu tăiatul cuticulei. Eu am reținut treaba asta, dar probabil nu asta ai să-ți scrii. Uh, Ioana, cu un bețișor de portocal, poți să cureți, dar eu de obicei, la cursantele mele, când fac așa ceva, orice produs au atins în cuticulă, le-am pus să șteargă absolut tot. Pentru asta pot să mă urască pe moment și să regrete că au venit la cursul meu, dar imediat, după nici o săptămână, când pleacă de la cursul meu, primesc mesaj, ești the best, îți mulțumesc și mulțumesc lui Dumnezeu că mi te a scos în cale pe Facebook sau Instagram sau YouTube sau oriunde și te-am cunoscut și m-a îndemnat să vin la cursul tău. Toate cursantele îmi scriu asta. Toate. Deci nu recomand ștergere sau curățare, ci recomand ștergere de tot. Deci nu recomand măzgălire pe acolo, da? Pentru că oricum, atenție, un produs atins deja în cuticulă, chiar dacă îl curățați, Unghia aceea este compromisă. Adică e compromisă 100%, măcar, dacă îi rezistă măcar o săptămână sau două, măcar e compromisă mai puțin, da? Dar în moment ce tu ai lăsat clienta să plece de la tine, de la birou, cu o unghie atinsă, fie că ai curățat sau nu zona respectivă, acea clientă, acea unghie e compromisă. Nu ai garanția că va ține o zi, două săptămâni sau o lună. Nu ai garanția. Și tu astfel nu poți să dormi noaptea. Dacă ești o manicuristă, așa cum sunt eu. Nu poți să dormi noaptea. Tu știi că pe acea clientă ai lăsat-o cu nou unghii. Din start. Sau cel mai rău sunt cazuri în care încă de la biroul tău pleacă cu lifting, cu aer. Pentru că sunt diferite tehnici sau diferite motive pentru care se întâmplă asta, tu nu știi și nici nu vezi că aplici culoare și ea îți pleacă încă de la birou cu aer. Da. Și după aia, te gândești, când scrie peste două zile, hei, mi-a picat unghia din senin, mi-am făcut atât și a picat unghia. Și tu te miri și spui, cum, doamne, că am lucrat perfect. Da, sigur. Bun, mă mut la bistrița să mă angajez la tine, Claudia, Clau. Haide. Numai că nu mai am spațiu în salon. Aici, șase birouri de manicură. Aici, biroul meu. Iar în această cameră, Colega mea, care face manicură, chiar și acum. Nu mai am spațiu, dar cine știe, poate mi-aș Dumnezeu și peste câțiva ani o să-mi cumpăr spațiul meu. Și acolo, cu siguranță, doresc două manicuriste care să facă și pedii. Minim. <laughs> Sara, îți doresc sărbători fericite alături de frumoasa ta familie. Te urmăresc mereu când pot, pentru că am doi pitici pupici. <laughs> doi pitici pupici. Uh, Sara, îți urez și eu la fel sărbători fericite, liniștite, pline de odihnă și de fericire, alături de cei dragi ție și de doi pitici pupici. <laughs> Te pup și eu. La fel vă urez tuturor. Dar până la sărbători. Ne mai vedem, ne mai auzim încă. Iulia, ce crezi? Este așa necesară o freză? Iulia, stai să mă vezi. Una... Câte sunt spate? 2, 3, 4, 5, 6. Una în spate nu s-a văzut de o lampă acolo. 6 freze maraton am aici la cursuri. Una aici la biroul meu. Nu știu dacă se vede. Da, iată-o. Și una în, în cameră la colega mea. 7 freze maraton sunt în, sala, în salonul meu. Clar că este necesar. La cursurile mele, când predau, teorie. Scrie așa pe tabla mea, aici e tabla mea, scrie o freză, ne face 70% din munca la o manicură. Clar este importantă. Chiar înainte să intru în acest live, vorbeam cu o fană, dacă pot să spun așa, dacă îmi permiteți, cu o urmăritare și m-a tot întrebat ce freza să-și ia, pentru că era... freza Maraton este pe foarte multe site-uri fake. Și încerca să-și să dea seama dacă cea pe care eu o recomand este fake sau nu. Și nu este fake. Cea de pe neieschoc.ro Ce preț ai la unghii? Era, era sigură că nu se poate să nu apară și această întrebare. Nu știu dacă se vede. Clar nu se vede până aici. Am 80 lei la întreținere, 140 la construcție. Și manicura de mireasă 160, însă din 1 ianuarie va fi 100 de întreținerea, 200 de construcția și la mireasă cred că 250, 300, nu știu exact, sau nu va fi. Deci va fi tot 200 indiferent, 200 sau 100 indiferent de situații. Încă asta nu mă pot decide. Ștefania Custache, cum curăți pensula de gel? <coughs> și asta am în cursurile online de pe Patreon. Și fiindcă este un, o informație care o găsești într-un curs de al meu, nu mi se pare corect să ofer și aici gratis. Sper să nu te superi și sper să nu vă supărați, adică sper să înțelegeți. Cred că nici voi, dacă ați fi cursantele mele pe Patreon, nu v-ar conveni ca ceea ce vă dau acolo pe bănuți, aici să spun gratis. Din aceste cauze nu-ți pot răspunde. Clar, se poate curăța cu cleaner, dar mai există și alte etape la curățarea pensurilor de gel și din cauza asta nu pot să răspund. Continuarea. Ionită Lorena, te admis și mă uit cu drag la clipurile tale. Mi-ar plăcea să fiu mai aproape de tine, chiar și angajata ta. Ai foarte multe lucruri bune de spus și tare aș vrea să ajung la performanța ta. Ionită Lorena, mă bucur că sunt un fel de idol pentru tine și da, credem, mă colega mea, Uh, astăzi trebuia să-mi dea bănuții de cheltuieli, uh, iar eu ca să-mi atrag o colegă în salon, uh, am uh, promis așa, pe luna noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie și martie să plătesc eu cu 100 de lei mai mult la cheltuieli. Iar astăzi a venit cu banii jumii jumătate. Pentru că ea a spus așa, la câte informații mi-ai dat în plus și la cât de mult m-ai ajutat de nici o lună de zile, în salonul tău fiind, nu vreau să plătești tu mai mult, costă de lei. Deci, nu are rost să spun mai multe, cred că ați înțeles ce vreau să spun. Bubu, cât costă un curs de bază la tine, mă interesează, sunt începătoare și doresc să avansez. Bubu, hai în privat, primești informațiile despre cursul de bază de la mine. Apropo despre cursul de bază, mai este un singur loc în luna decembrie, adică în 27, 28, 29, 30 decembrie. Este cursul și mai este un singur loc la cursul meu de bază. Uh, și următorul curs, stabilit deja pe anul 2020, este în 26, 27, 28 și 29 ianuarie, unde mai am 4 locuri libere. Grupa maximă fiind de 6, probabil v-ați prins deja numărând frezele. Așadar, dragele mele, v-aștept la cursul meu. de să putea să simțiți ce simt eu ca să înțelegeți la ce mă refer. <laughs> Ioana, îmi fac doar mie unghiile cu așa sempermanente și uneori mă greșesc. Mulțumesc mult! Ioana, este normal să greșești? Chiar și eu cu a ta experiență după șase ani îmi greșesc la una dreaptă. Deci, de ce n-ai greșit și tu? Clar, trebuie să exersez mai mult și vei reuși. Claudia Claus, să te audă Dumnezeu și să-ți dea putere să realizezi ceea ce îți dărești. Mulțumesc, Claudia! Ultimul comentariu este foarte emoționant. Ultimul, pentru că văd că nu mai sunt alte comentarii, voi ați început să scădeți în persoane care vizualizează live-ul și o să încerc să opresc aici live-ul. Deja sunt 40 de minute trecute aici alături de voi și ne vedem cât mai curând cu un nou tutorial pe canalul meu de YouTube. Nu știu dacă va fi tutorial de manicură sau vă arăt cum am podobit bradul cu colega mea sau vă arăt ce se petrece la un curs de bază de-al meu. Am filmat ceva de la un curs. Uh, nu știu încă exact ce urmează să postez pe canal, dar cât de repede postez ceva. Uh, Radu Cosmin bună! De unde ești? Unde ții cursurile? Uh, sunt din Bistrița și aici în Bistrița se țin cursurile în salonul meu. Uh, Mari, să mai faci clipuri de genul acesta. Bine, Mari! Și o chestie care mi-am dat seama că e foarte importantă, să le fac puțin mai târziu și să anunț din timp că voi face un live. Bum, bum. În aprilie ai curs? Da, bineînțeles. În fiecare lună țin câte un curs de bază și pe lângă cursurile de bază mai țin și alte tipuri de cursuri pentru a avansați. Iulia, nu l-opri. O Iulia, o să-l opresc pentru că nu mai sunt aici comentarii foarte cu gen să fie întrebări. Lorena, mulțumim pentru timp și informații. Cu drag, Lorena, mă bucur. Sper că au fost de... De mare importanță pentru voi. Stefania, dacă unghile cu gel puse pentru prima oară m-au ținut 12 zile și dacă au început să cadă ca niște unghii bune false... Am făcut ceva greșit? Unghii bună, false. Nu, vrea, nu știu ce vreau să zice aici. Am, greșit, am făcut ceva greșit? Stefania, clar, ai făcut ceva greșit. Nu au vrut să cadă unghile după 12 zile. Clar, este ceva ce este greșit sau ceva ce nu funcționează corect acolo. Uneori nu este din vina noastră că cad unghiile, apropo, încă o informație bombă, așa, pe ultima sută de metri al uh, live-ului meu. Nu totdeauna cad unghiile din uh, vina manicuristei. Sunt și alte probleme pentru care cad unghiile. Așa, Claudia, popici cu scripici și spor în tot ceea ce faci, la fel. Ia ce seriale te uiți. Dar ce seriale te uiți? Te uiți. Uh, Aș putea să-i spun, las fierbinți, dar nu e, o, nu e o dramă dacă nu mă uit într-o săptămână. Uh, Vlad. Da. Da, Vlad. Mă uit la Vlad. Și atât. Atât. Nu cred mai la ceva. Eu nu vreau mă uit la televizor. Uh, am alte pasiuni. Îmi plac alte lucruri. Nu știu dacă înțelegeți ce e acolo. Uh, Urmăresc antreprenor, urmăresc cursuri de antreprenoriat, de business, de marketing. Îmi place să creez cursuri, îmi place să ofer lumii multă informație de calitate. Îmi place să ajut oamenii. Chiar uneori m-am gândit dacă aș putea să... să... nu știu cum să mă exprim... Mi-ar trecea să ajut lumea săracă, dar nu să depun foarte mult efort. Ia dați-mi o idee, că sunteți aici 30 de persoane care vă uitați la mine acum. Adică aș vrea să știu familiile cu copii săraci, aceia, știți voi, care stresc în case din alea într-o cameră, șapte oameni, 12, 15, care n-au ce mânca, n-au ce să se încălța, dar nu în ideea să... Consum benzină, motorină cu mașina mea, să mă duc eu, să le dau, să... Deci nu aș avea timp. Nu pentru că n-aș vrea, mi-ar face foarte mare plăcere. Dar, unul la mână, eu sunt foarte sensibil, am trecut prin greutăți. Nu mai spun de care. O să aflați și asta, poate. Uh, și nu fac față când văd astfel de cazuri. Circa o săptămână, o lună, mă gândesc la situația respectivă și mă afectează. Și doi la mână nu am timp. Nu aș avea timp să mă ocup de asta, dar mi-ar plăcea să fac ceva pentru acești oameni, pentru aceste tipuri de familii, dar nu știu cum să fac. Așa. Bun, următoarea întrebare. Cât timp trebuie să faci cursuri pentru o începătoare? Cum adică cât timp trebuie să faci cursuri pentru o începătoare, ca și începătoare fiind tu, câte cursuri trebuie să faci. Dacă la asta te referi, tot timpul trebuie să facem cursuri. Eu am șase ani de muncă, sunt trainer, predau cursuri online și la fața locului, în salon, în bistrița și tot fac cursuri. Anul viitor sunt scris la două cursuri fizice plus nu știu câte online. Tot timpul facem cursuri, tot timpul ne îmbunătățim munca și nu neapărat ca noi să ne îmbunătățim, ci pentru că domeniul sau stilul de muncă se actualizează mereu, apar noutăți. Uh, cunosc pe ceva bun în București, unde mă îndrum, hândemni, cred că ai vrut să spui, uh, eu, în bistrița. <laughs> uh, da, bineînțeles că te aștept aici. Foarte multă mult lume mă întreabă din București și unele persoane chiar m-au întrebat de colibița și dacă e aproape și ar putea să mi bine cumva un concediu cu un curs. Uh, nu cunosc pe nimeni, dar, sau cum să zic, din ce am văzut și eu ca și postări, o apreciez pe Inga Moga. Deci la ea te-aș îndruma, dar am înțeles că e și foarte scumpă și nu am văzut niciodată lucrări de ale cursantelor, ci doar lucrările ei personale. Ștefania, problema este că nu au căzut toate, vreo 5 le-am curățat cu pila electrică după 3 săptămâni. Păi atunci e bine. Înseamnă că clar, ai făcut ceva greșit. Nu e din cauza organică. Da? Deci ai făcut ceva greșit. Deci 5 au rămas și 5 au căzut. Așa în ce dată... Pe ce dată ai născut-o pe cea mică? Cum ai născut-o? Bubu? Ăsta <laughs> ți l-am văzut, vezi? Comentariul asta. Um... Stai că m-ai blocat. <laughs> am născut-o prin cezariană. Cineva, cineva mi-a sugerea să fac un vlog pe tema asta. Dar fiindcă nu l-am făcut atunci când a trebuit, adică în următoarea perioadă după ce am născut, am tot uitat și... Am simțit că nu ar mai fi potrivit să fac asta. Am născut-o prin cezariană, am încercat să o natural, deci să nu dați repede cu parul în mine. Am încercat să nas natural, dar nu am reușit. N-a venit, n-a ieșit. Și apoi am, am, am, am crezut, am căs dracă că e necesar să facem cezariană. Și am născut-o pe data de... 26-a 2019. <sighs> și dacă vorbesc despre cazuri, îți vin lacrimi în ochi. <laughs> da, Nicoleta, despre cazuri. Cum e și Beatrice și cum sunt și acele cazuri, da. Claudia Pilică. Bună, este a doua oară când te urmăresc. Ești super, super minunată în această meserie. Spor în continuare să ți ajute Dumnezeu să ajungi acolo unde îți dorește. Acum o să te urmăresc mereu. Claudia, datorită aceste live o să mă urmărești? Nu pot să cred, acest live este foarte minuscul datorită informațiilor pe care le ofer, pe lângă ceea ce ofer în tutoriale despre unghii, de, de pe YouTube, că deja mă bâlgui, mi-ai dat emoții mari. Deci nu pot să cred că tu ești determinată să mă urmărești datorită acestui live în care eu, de fapt, vreau doar să discut cu cineva și să zâmbesc cuiva. Uh, și... În tutoriale eu ofer multă informație și multă valoare și tu nu ai fost determinată să mă urmărești datorită acelui tutorial la ca în care m-ai văzut, cred. Bănesc că te-ai invitat la un tutorial, nu nu la un live. Și ești, ești, ești uh, determinată să mă urmărești datorită acestui live. Nu pot să cred. Iulia, A recomand să te uiți la ora 20 pe antena 1, serialul se numește Sacrificiul. Iulia, m-am uitat la uh, primul, cum îi spune oare... Fructul oprit mi-a plăcut foarte mult. Atunci nu mă uitam la Vlad, pentru că preferam fructul oprit. Dar de când s-a terminat fructul oprit, nu mai îmi plac actorii din Sacrificiul, în special, să zic sau să nu zic, să nu cumva se ia de mine după aia. O divă de acolo, nu-mi place. <laughs> Și Claudia, pentru că am ce învățat de la tine, mulțumesc. Mă bucur, Claudia, mă bucur. Urmărește-mă în continuare. Îl mă uh, Cu drag însă nu pot, mi-e e foarte greu. Cred că vrei să spui să vii la bistrița. Eu te înțeleg, doamne, nu, nu trag pe nimeni, sau nu încerc să atrag lumea să vină fără să poată, sau să vrea. Bubu, și eu am o fetiță de vârstă cu fetița ta și eu tot princesarea n-am născut. Eu am născut pe 25 iunie 2018. Adică la câteva zile după mine... Da, chiar... 5 zile. <laughs> Stefania, la gelul cu fibră de sticlă mai trebuie dat cu bază înainte? Da, bineînțeles, Stefania, trebuie dat. Uh, bubu, uh, să trăiască fetița, scuze, nu, nu m-am făcut din astea cu urări și cu, cu comentariile alea în care mi se scrie, vai, ești super frumoasă și eu să scriu, da, și tu ești super frumoasă. Când mie nu se pare că e cineva frumos, nu pot să scriu asta. <laughs> și din cauza asta, nu-i îmi nu place să fac curări dacă nu simt. Și nu, nu, mă, nu mi, nu mi să așa, ușor din gură. Trebuie să gândesc. Stai că nu i am murat de bine. Bun, Nicoleta, te urmăresc din umbră de foarte mult timp. Am citit destule despre tine. Ai citit? Unde ai citit? Ai fost foarte puternică și ai avut încredere să lupți pentru sănătatea ta. Acum înțeleg. Ești un exemplu de urmat din multe puncte de vedere. Dar înțeleg ce ai citit, Nicoleta. Și apropo că știi despre situația respectivă, mă gândesc să fac un video despre asta. Și nu ca să aflați trauma vieții mele, cea mai mare, cea mai grea situație sau perioadă prin care eu am trecut în viața mea, ci ca să ajut pe cineva care mai are acea problemă ca și mine. Pentru că poate unde ai citit știi că problema mea este una foarte rară și nu știu medicii despre ea, nu știu cum se tratează și vreau să ajut lumea dacă aș putea... Nu știu, pe voi, 32 de persoane care sunteți aici, promiteți-mi că o să vă uitați la acel video și că o să-l distribuiți pe rețelele de socializare. Asta așa, ca să facem toată lumea un fapt bună de Crăciun, ca să vadă lumea cum și unde se tratează acea boală, acea problemă de sănătate care eu o am și acum, doar că stagnează datorită acelui doctor minunat care se află aici în Bistrița și eu îl căutam în străinătate și în alte județe și în alte orașe și am vrut să mă arunc de pe... A, nu mai zic Gata. Așa, dacă eram în România, veneam la tine la Bistriță să fac cursuri chiar dacă sunt din Buzău. Mari, chiar din Buzău am avut în 26, 27, 28 și 29 cursantă. Noiembrie. Chiar din Buzău am avut. A, a parcurs drum lung până la Bistrița, dar a fost foarte, foarte fericită. Astăzi mi-a trimis prima ei lucrare fără mine. Și să știi că este destul de bună. Are și greșel, dar e bună. Bubu, eu am două fetițe de 3 ani și 7 luni și cea mică. Să-ți trăiască Mă bucur că ai două fetițe. Iași și iau cum băiețel, dacă se poate, de la Dumnezeu, dar și dacă vine fetiță, nu e nicio problemă. Doina Cimbriciuc. Bună, e bine dacă aplici un strat de gel transparent după ce aplici gel color. Pe mine așa m am învățat la curs, dar am observat că multe manichristeni nu fac asta. Da, Doina, nu mai facem asta pentru că acum s-au compus astfel topurile, finisurile, ca să reziste culoarea Bine sigilată, doar cu un top. Nu este nicio problemă dacă faci asta, dar îți mai ia ceva timp. Și cumva ai garanția că sigur va rezista. Doar atât. Deci e alegerea ta dacă mai faci sau nu pe viitor. Iulia, care sunt mai bune cele de la Cupio sau Diamond Nails? Nu cunosc Cupio. N-am lucrat cu Cupio. Și aici nu pot să spun că e o firmă ieftină, dar nici, nimic m-a atras la ei. Nu știu. Nici. Singurele mele geluri Cupio sunt Spider. Black, white and red. Atât. Altceva nu am de la Cupio și nu mă tentează nici în ziua de azi să cumpăr de la ei. Stefania, cu ce putem să locuim cleaner-ul sau acetona pură când rămânem fără? Uh, cu spirt. Asta e o informație care nu trebuia să o dau pentru că nu e profi. Dar, în ideea că atunci când rămâi fără, să folosești. Dar, uh, nu. Cel mai bine e cleaner. Sau acetona, dar nu pură. Nu pură. Cea pură usucă foarte, foarte tare unghia. Placa unghială, uh, pielea din jur, da? tot atingi pielea, puțin. Măcar folosește acetona simplă sau normală, cum să-i spun. Uh, bubu, nu stai liniștită, eu te urmăresc de când era Beatrice în burtică la tine. <laughs> mă bucur, mulțumesc. Nicoleta Aniță, dacă ar fi bine, dacă. Dar ar fi bine dacă poți să vorbești despre asta. Sunt multe femei care ar fi motivate să lupte. O să fac asta, o să fac. Cât despre a lupta, nu știu dacă. Eu, de exemplu, nu aș fi motivată motivat de o altă femeie atunci când să zic. De exemplu, eu, acum patru ani, am fost internată din 6 decembrie seara. Până în 14 ianuarie, în spitale, am fost acasă doar o zi și o noapte. În data de 31. Nu, de 30 spre 31. noaptea, Ziua de 30 spre 31, noaptea, am fost acasă. În rest, tot timpul am stat în spital. Crede-mă, aș fi putut să văd pe oricare femeie că îmi spune povestea ei și nu m-ar fi motivat să fiu mai veselă sau mai încrezătoare în mine. Nu m-ar fi motivat. Deci, nu, asta eu nu, eu nu, eu nu aș fi putut. Poate altcineva? Da, altcineva funcționează. La mine nu ar fi funcționat și nu va funcționa niciodată. Nu mă motivează asta. Nicoleta, citisem, te urmărea, îmi venea să plâng, dar când am aflat și de sarcină era clar că Dumnezeu avea planul pentru tine aici. Um... Nicoleta, sarcina, când am decis să rămân însărcinată, deja eram bine. Nu aveam voie să rămân însărcinată cât timp boala nu era ok, nu era stabilizată. Deci totul a fost conștient și făcut cu cap, s planificat, să spun așa, astfel încât noi când am decis să facem un bebe, știam că sunt bine. Deci, ca să înțelegi, boala există încă, dar nu... nu... Nu nu se arată. E în corpul meu, analizele tot dereglate sunt tot timpul, dar nu se mai arată. Decât dacă fac exces de oboseală și de alimentație, deci și alimentația mea trebuie să fie una corespunzătoare. Toate, toate, deci viața mea s-a schimbat total de atunci. Bubu, te pup, draga mea, îți doresc multă sănătate și sărbători fericite pupici pentru Beatriz. Asemenea, asemenea. Gabriela, bună! Bună, Gabriela! Mai bine ar fi să revez acest live pentru că tocmai încerc să-l închei. Nu o să mai vezi multe lucruri acum. Ștefania, dacă vreți să primer mai este nevoie și de nail prep? Foarte multă lume întreabă despre asta. Clar că este nevoie de nail prep. Nail prep-ul are o anumită... Um, o, cum doamne se spune? Am înlapsat la un cuvânt acum. Utilitate... Da, anumit rol iar primul alt rol deci este foarte important nail prep-ul Gabriela, te urmăresc cu mult interes mulțumesc Gabriela și vă mulțumesc tuturor tuturor care ați fost aici alături de mine și toate, toate pe toate vă rog o să vină și acel video despre care am zis frânturi aici vă rog din tot sufletul meu să-l distribuiți să-l distribuiți pentru că o să ajute nu știu, poate din toate distribuile voastre, 30, poate o să vadă o singură persoană care are nevoie să vadă, dar pentru ea va fi important. Pentru că acea persoană, dacă trebuie să-l vadă, ea suferă acum foarte mult. Nu știu dacă suferă cât mine, sau mai puțin, sau mai mult, dar ea suferă. Despre ce boală este vorba te urmăresc de ceva timp și nu știu despre ce este vorba. Ramona Apostol, nu știi despre ce este vorba, pentru că sunt doar două postări pe Facebook despre ea. Atât. Altceva nu este. Pentru că și o poză în care eu sunt cât o gogoașă, pentru că am încercat să nu am amintiri. Știți că Facebook-ul, la fiecare când este un an, ne, ne, ne postează amintirile. Și am tot timpul mai gândit la viitor și am vrut să nu mi-apar amintiri cu problema respectivă. Sau, mă rog, cât mai puține. Sunt două postări. Una în care... Uh, două nu mai știu. Uh, acum nu-mi dau să mai exact. Uh, una este în care scriu că e prima dată când port rochiță de, de doi ani încoace, uh, alta este un story în care zic prima plajă după trei ani și nu mai știu dacă mai este una. Mai este una în care spun că sunt sănătoasă și că mulțumesc tuturor, dar nu mai știu exact cât de dramatică e, încât cât voi să vă fi dați seama despre ce e vorba. Deci nu prea am postări. Ba, da, este. Este. Cred că înainte de Revelion am pus acea postare. Anul trecus, acum 2 ani și este distribuit un link de la blogul meu. Da, deci nu știți despre ea pentru că nu am vrut să... să, să, să o fac foarte publică. Am creat acel blog în ideea când lumea dă search despre boala mea pe Google, să apară blogul meu. Dar fiindcă nu este foarte bine uh, targetat sau nu știu cum să mă exprim, nu apare decât foarte în spate. Dacă dai, nu știu, pe cincea, a așa, se afilă pe Google, îl găsești. Uh, nu aș spune acum mai multe detalii. Eu o să fac special un vlog despre asta și acolo o să aflați. Și vă rog mult, promiteți-mi! Deci... Foarte mult vă rog să-l distribuiți atunci când o să-l postez. Și, nu știu, poate chiar să scrieți și voi ceva, pentru că în momentul în care distribui ceva, apare doar micuț titlul. Și să scrieți voi ceva acolo care are legătură cu, cu problema. Așa. Ștefania, păi multe persoane susțin că în el prepul este același lucru cu acetona pură. Cu acetona pură nu știu să fac comparație, sincer nu am învățat și nu am auzit nimic despre asta. Uh, mie mi se spune mereu că mai trebuie folosit nail prepul dacă pui primer sau invers. Deci eu dar, comparabil cu nail prepul, știu să îți răspund. Ramona, îți doresc putere să treci peste orice greutate și multe sănătate. Mulțumesc Ramona, acum nu mai am nevoie <laughs> sau sper să nu trebuiască să am nevoie. În sensul că acum sunt bine, sunt fericită. Bineînțeles am și alte probleme, ca tot timpul apar probleme la fiecare. Dar nu, nu e vorba, deci acum nu mai este vorba despre asta. Sper să nu dea un boom niciodată, pentru că poate să facă boom. Dar încerc să mă îngrijesc să nu facă niciodată boom. Pentru că chiar dacă știu cum se comportă și știu că există rezolvare, tot aș fi picată. Deci tot aș fi iarăși ca atunci la început. Doar că acum puțin mai puțin pentru că aș ști ce rezolvare am și aș ști în cât timp reușesc să trec peste și așa mai departe. Ai una mai în detaliu de mult. Da, Nicoleta, e posibil să am, dar nu mai știu exact dacă mi apare notificare că acum peste tot voi distribui. Te rog, deși aia nu prea are rost. Pentru că... Sau, de fapt, cred că am scris despre domnul doctor. Cred că am scris și îți spun eu care este. Îți spun eu, este undeva între Crăciun și Revelion, anul trecut sau acum doi ani, nu mai știu exact. Pentru că este în perioada aceasta. Acum s-au petrecut lucrurile și cuva toate postările astea care eu le fac e un fel de la revedere. Dute! Pleacă de la mine problemă de sănătate. Nu mai veni la mine. Eu încerc să mea la revedere de la ea pe vecie și din cauza asta <coughs> fac aceste postări. scuze, În special ce vreau să fac acum cu YouTube-ul. Dacă o să postez și pe YouTube, cred că nu mai am alt loc unde să o postez și unde să o mediatizez ca lumea să afle despre tratament. Și e ultima. Pe YouTube nu o să mai fac alta, pentru că pe YouTube sunt convinsă că o să vadă cea mai, ce, ce mai multă lume. Cea mai multă lume sau cea mai multă lume. Nu știu cum se zice corect acum. Deci dacă o să postez pe YouTube, altă dată nu ai unde să postez. Gata și voi cu comentariile. Iulia, care este mai bun? Top coat-ul? Cel care lasă strat lipicios sau cel fără? Iulia, încearcă să să revezi acest live. Am vorbit despre asta și chiar vreau să închid live-ul. Nu, nu o să mai țin deschis. Și încerc să revezi, poți să înțelegi din, din live, da? Pentru că am, am vorbit despre asta. Cred că trei ani. Nu mai știu exact. Problema cred că a fost de patru ani. E foarte ciudat să gândești când, când e o parte dintr-un an și o parte din celălalt, fiind trecerea. A început în 1 decembrie și s-a terminat nici nu mai știu când, că încă e prezentă. Dar stagnează. Vă pup. Vă mulțumesc din suflet. Ceea ce sunt eu, sunt datorită vouă. Dacă voi nu m-ați urmări, eu nu aș fi ceea ce sunt astăzi. Da? Nu există cuvinte să vă mulțumesc. De fiecare dată, la fiecare sfârșit de tutorial, încerc să vă zic o vorbă bună, încerc să vă încălzesc cu ceva, încerc să vă readuc un zâmbet pe buze și ca de fiecare dată și acum vă spun, zâmbiți! Chiar dacă se vede aparatul. zâmbiți! E singurul lucru care nu trebuie să îl plătim cuiva și singurul lucru care nu ne este interzis. Chiar și atunci când ne certăm cu cineva, când suntem nervoși, când suntem triști, un zâmbet... Eu am testat, nervoasă fiind, îmi aminte și acum urcam scările la blog, la mine acasă, urcam scările și am testat, sincer vă spun, am rânjit un, un zâmbet de la... În timp ce ești nervoasă, clar nu zâmbești frumos, rânjești forțat și am simțit o căldură pe coloană, prin zona coloanei. Credeți-mă, nu mai eram atât de nervoasă. 50% din nervi mi s-au diminuat de când am rânjit. După aia am încercat să zâmbesc mai des, mai mult, în următoarele secunde mă refer, și pur și simplu m-am calmat. Când am ajuns la ușă, urcând cinci etaje, când am ajuns la ușă, am fost ok, am respirat adânc, am zis, gata, eu când intru în casă sunt ok, nu am nicio, să, la cea mai mică scântie să urlu, da? Nu, m-am calmat. Zâmbiță. Așa, de cât timp ai unghiile? Vai, nu știu dacă se vedea un defect. Am făcut așa, cu asta, de o lună jumătate. Vă pup, vă pup, vă pup, vă pup, vă pup, pe toate, vă pup. Și să aveți o seară minunată în continuare. Pupici!